Morjes! Tällä viikolla niin tarjoan tämmöisen henkilökuvan maailman ehkäpä puhuutuimmasta ja varmasti tällä hetkellä vihautuimmasta miehestä, eli Venäjän presidentti Vladimir Putinista. Ja tällainen kelaus historiaan, niin Vladimir Putin syntyi lokakuussa. 1952 ää, tällaiseen työläisperheeseen Leningradissa eli nykyisessä Pietarissa. Ja tuota vanhemmat oli tosiaan tehdastyöläisiä ja sitten tuota Sehän tunnetaan tietysti, että Putinilla on tätä KGB-taustaa, eli tämä KGB oli kylmän sodan aikainen legendaarinen Neuvostoliiton tiedustelupalvelu. Ja tuota, ehkäpä merkittävin ja pitkäaikaisin posti, mikä hänellä siellä oli, niin vuodesta 1985, vuoteen 90, niin hän toimi vastavakoilussa, Tresdenissä Itä-Saksassa. Eli vastavakoilun ajatus on paljastaa vakoilijoita. Ja Itä-Saksassa tottakai niitä on, on ollut Jenkkien ja muidenkin länsivaltioiden vakoilijoiden. Ja tällaista hän siellä teki. Ja sehän on selvää, että tuollaisessa niin, ää, Aika paljon joutuu niin perehtymään tällaiseen ää, salaliittoteorioihin ja niin kuin herkällä korvalla kuunnella niitä, puhumattakaan siitä, että ää, miten tärkeää on osata valehdella hyvin. Että Putin on varmasti siellä KGBn opissa jo tämä valehtelemisen jalontaino omaksunut todella hyvin. Ja se nyt sitten näkyy hänen myöhemmällä poliittisella urallaan. Mutta siis ää, monet ää, tutkijat ja historioitsijat ja on nostaa sen esiin, että Putinille tämä Berliinin muurin romahtaminen oli erityisen raskas pala nieltäväksi. Hän vielä silloin vaikutti siellä Itä-Saksassa, ja tota, äh, sellainen tarina kiertää, että kun Tresdenin sinne KGB tai Stasiin tota, toimistolle mellakoitsijat äh, hyökkäs, niin Putin epätoivoisena koetti saada Moskovaa yhteyttä, ja kuka ei vastannut hänelle. Niin, Tämä on monien tulkinnassa sellainen yksi käännekohta, josta alkaen Putin on tuota, niin kuin ottanut elämän tehtäväkseen sen, että vielä joskus tämä suuren ja mahtavan Neuvostoliiton valta pitää palauttaa. No, joka tapauksessa ää, et, ollaan vuodessa 90. Tämän jälkeen Putin ää, siirtyy politiikkaan ja hän on... On varmaan ehkä edelleen jossain määrin, mutta ainakin ollut niin aivan todella taitava byrokraatti. Ja koska Venäjä on autokraattinen byrokratia ollut aina, niin hän pääsi kiipimään siellä arvoasteikossa niin korkealle, että hän sitten äh, silloisen 90-luvun presidentti Boris Jeltsini Lähipiiri asti pääsi nousemaan. Ja ää, Jeltsinin kausihan oli tottakai aika turbulenttista sekin, että kun Neuvostoliitto oli romahtanut ja ää, Venäjä etsi suuntaansa. Se oli sellaista sekaannuksen aikaa, että ää, käännytäänkö nyt länteen, käännytäänkö kapitalismiin päin, mitä tapahtuu. No siis ratkaisuhan oli se, että, että tuota, oli karkit kahmi sitten tämän valtionomaisuuden. Eli muutamille harvoille tämä valta ja sitten keskitettiin. Mutta sitten ongelmaksi muodostui se, että Jeltsin oli äh, punakka, tanakka, vanha juoppo ja tuota hänen terveytensä oli katastrofaalinen, niin sitten ää, vu, hieman ennen vuosituhannen vaihdetta niin Putin nousi pääministeriksi ja sitten vuosituhannen vaihteessa ää, presidentiksi. Ja tässä pääministerikauden aikana, mitä hän siinä kerkesi olla, niin sillä, sillä aikavälillä alkoi tsetseeniä sota, jossa sytykkenä toimi tällaisten moskovalaisten kerrostalojen pommitukset, josta sitten on aika montaa teoriaa, että oliko se sitten pommitusten takana setsenit vai kenties Puutinin omat miehet. Mutta hän oli Jeltsiniin verrattuna niin täysi peilikuva. eli jos Jeltsi oli Vanha, väsynyt pullakkamies, niin Putin oli nuori, viriili, tekevä judoharrastaja, ties vaikka mitä, niin äh, hän, tota... Tällä imaakolla, niin aika nopeasti sitten nousi suuren kansan suosioon. Ja, tota... Tätähän, että aluksihan 2000-luvun alkua, kun katsotaan ja Putinin puheita, jos esimerkiksi niiltä ajoilta tutkii, niin hänhän niin kuin esiintyi tällaisena aika länsimielisenä, että häneltä löytyy jopa natostakin. Niin niistä presidenttikauden alkuvuosilta niin aika myönteisiäkin lausuntoja, mutta sitten eräällä... Tota, Käännekohtani niin oli tämä helmikuun 2007 turvallisuuskonferenssi Münchenissä, jossa sitten puhuttiin <köhö> aika yllättäen, niin antoi palaa tais, täyslaidallisen USA ja muita länsimaita vastaan ja paalutti, että Venäjä nyt ei enää edes yritä niin kuin, tätä leikkiä pelata, vaan he tekee miten tahtovat. Ja sehän nyt on sitten nähty, mitä se on. Sotaa toisensa perään, ää, vapaan median polkemista, kansalaisoikeuksien polkemista, poliittisten vastustajien salamurhaamista. Ää, ja nyt sitten, niin kuin on nähty näissä sodissa niin... Syyriassa esimerkiksi sariiniiskuja, sotarikoksia, lasten tappamista, kaikkea tällaista. Ja valitettavasti ei, ei niin kuin ainakaan parempaan näitä kääntyvän tämä tilanne nyt täällä Ukrainassa. Ja nythän on ollut paljon spekulaatiota siitä, että Putin olisi vakavasti sairas. Näissä uusimmissa julkisissa esiintymisissä hän, hän ei ole niin kuin, ollenkaan ollut yhtä vakuuttavaa, mitä on totuuttu. Ja tämähän on sitten todella huono uutinen. Toki hyvä uutinen, jos hän niin poistuisi tästä päiväjärjestyksestä, mutta huono puoli siinä on se, että... Jos hän on kuolemansairas ja tietää, että eli aikaa on hyvin rajattu määränä jäljellä, niin silloinhan vasta, millä ei ole mitään väliä, koska hän tietää, että tätä seuraamuksia ja jälkipyykkiä hän ei tule tämän maapallon päällä kokemaan itse. Että tulko sitten seuraava roisto ottamaan ne iskut vastaan. Että tää, tää on kyllä aika huolestuttavaa. Ja edelleenkin sanon sitä, että 9. toukokuuta on hyvin merkittävä päivä, että siihen mennessä varmasti Ukrainan rintamalla nähdään jo jotain suurta. Koska silloin pitää ainakin pystyä valehtelemaan, että nyt tämä erikoisoperaatio on onnistunut. Mutta tässä Kymmenen minuuttia äärimmäisen tiivistetysti Putinin henkilöhistoria. Dokumentteja löytyy ja kirjoja löytyy, että siitä on vaan tutkimaan ketä kiinnostaa. Kiitokset katsomisesta ja ensi viikkoon. Moi moi!